Oly sok idő megy el formaságra. Az embernek nincsen is élettere. Mint ez a gondolat a szótak számba, napjaidba lám nem férek bele. Még a magányhoz is jóval kell. Édes kevés tizenegy-két szótag. A szerelem ritka szám. Kettőnkkel elsőre nem tűnik oszthatónak. Nem vagyok én egy kimondott képész, ámbár ha lelkileg, ha bontok szárnyat, jön és kereszbe húz mindent az épész. Rideg törtjele a boldogságnak. Nézd, egy kétváltozós egyenletben, ha kivonod magad, úgy minden borul. Csak ülünk itt két ismeretlen, X és Y megoldatlanul. De várj! Feladnunk nem kell azonnal. Azt mondják, egyre tágabb lesz a tér ami a mi életünk is, mint két vonal, a végtelemben talán összeír. Kit kitettek, mint egy zárójelet, ha írni nem is, számolni megtanul. A végeredmény maradnék veled. Én maradnék maradéktalanul. A vadludakkal sincs kiút, mert visszatérnek. És én nem akarok visszafordulni se többé, nem akarok az lenni, ami történt. Látod, győzködöm magam, hogy semmi se történt. Nem tudom egyébként, hogy elkerülhető -e, de másról most nincs szó, és magának megbocsát az ember, sőt, mint akik azt hiszik, szereti őket. Végül, végül is szereti magát. Képzelj el egy elhagyott partszakaszt. Hogy milyen, hogy mi történt, amitől elromolhatott. Relatív csöndet, gazd, újságokat, homokban felejtett rossz fülhallgatót. A fülhallgatóban valódi csöndet. Képzelj ide bármit, csak mesélnem ne kelljen. Képzeld azt, hogy ezt álmodod, és vége van, és úgy könnyű minden. Képzeld azt, hogy ez van belül. Képzeld azt, hogy van olyan, hogy benn. Mert se ég, se part, se kiút, de mindegy egyébként. Csak te légy, amire magamból emlékszem. Kosztolányi Dezső akarsz játszani.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 Hosszú utazást, vonatot, hajót, karácsonyt, álmot mindenféle jót. Akarsz -e játszani boldog szeretőt, színlelni sírást, cifra temetőt. Akarsze élni élni mindörökkön, játékban élni, mely valóra vált. Virágok köz feküdni lenne a földön, s akarsz, akarsz -e játszani halált. Nem érdekel, miből élsz. Azt akarom tudni, mire vágysz, és hogy szemben mersz nézni a vágyaiddal. Nem érdekel, hány éves vagy. Azt akarom tudni, megkockáztatod e hogy őrültnek tűnj szerelmeidért, álmaidért, és azért a kalandért, hogy életben vagy. Nem érdekel, milyen bolygók köröznek holdat körül. Azt akarom tudni, hogy elérted-e már a fájdalmaid középpontját, hogy megnyitottak-e már az élet csalódásai, hogy összezsugorodtál és bezárkóztál-e már a félelemtől, hogy érhet -e még fájdalom. Azt akarom tudni, hogy elfogadod-e a fájdalmadat és a fájdalmat anélkül, hogy elrejtenéd vagy mindenképp megváltoztatni akarnád. Azt akarom tudni, hogy tudsz-e örülni nekem és önmagadnak, hogy tudsz-e vadul táncolni az extázistól megrészegővel, anélkül, hogy figyelmeztetnél bennünket. Legyünk óvatosak, reálisak és emlékezzünk emberi mi voltunk korlátaira. Nem érdekel, hogy igazat beszélsz el. Azt akarom tudni, hogy mersze másnak csalódást okozni, hogy hű maradhass önmagadhoz. Hogy elviseled a csalás vádját anélkül, hogy megcsalnád saját lelkedet. Azt akarom tudni, hogy hűséges vagyás ezáltal megbízható. Azt akarom tudni, hogy látod-e a szépséget, akkor is, ha nem minden nap pompázik, és hogy tudod-e Isten jelenlétéből meríteni életed. Azt akarom tudni, hogy tudsz-e kudarcaimmal és kudarcaidel együtt élni, és a tóparton állva mégis ez is volt felé kiáltani, igen. Nem érdekel, hol élsz és mennyi pénzed van. Azt akarom tudni, hogy fel tudsz állni a kétségbeesés és a fájdalom éjszakája után, megviselten, sajgó sebekkel, hogy gyermekeinek megad mindazt, amire szükségük van. Nem érdekel, ki vagy és hogy kerültél ide. Azt akarom tudni, hogy álsz a tűz közepébe, és nem hátrálsz -e meg. Nem érdekel, hol, mit és kitől tanultál. Azt akarom tudni, mi ad neked erőt belülről, amikor már kint már minden másnak vége van. Azt akarom tudni, hogy tudsz egyedül lenni önmagaddal, és hogy igazán szereted azt a társaságot, melyet üres óráidra magad mellé választottál. Mostan színes tintákról álmodom. Legszebb a sárga. Sok-sok levelet a tintával írnék egy kisfiúnak. Egy kisfiúnak, akit szeretek. Krikszkrakszokat, japán betűket írnék. És egy kacskaringús, kedves madarat. És akarok még sok más színű tintát. Bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat, és kellene még sok száz és ezer és kellene még aztán millió. Tréfás lila, borszínű, néma szürke, szemérmetes, szerelmes, rikító, és kellene szomorú viola, és téglabarna, és kék is, de halvány, akár a színes kapuablak árnya augusztusi diákor a kapu alján. És akkor még égő pirosat, vérszínűt, mint a mérges alkonyat, és akkor írnék, mindig, mindig írnék, kékkel a hugomnak, anyámnak aranyjal. Aranyimát írnék az én anyámnak, arany tüzet, arany szót, mint a hajnal. és el nem unnám, egyre, egyre írnék egy vén toronyban, szünes szüntelen, hogy boldog lennék, Istenem, de boldog, kiszínezném vele az életem. Kedves végzős diákok, tisztelt szülők, kedves kollégáim. A dolgok ezen a napon végre szólani kezdettek hozzám. Valami történt, az élet megszólalt. És ilyenkor nagyon kell figyelni, gondolom. Mert az élet különös jelbeszéde mindennel szól hozzánk ilyen napokon. Minden figyelmeztet, minden jel és ábra csak meg kell érteni. A dolgok egy napon megérnek és válaszolnak. Márai Sándor író gondolatai az állandó változásról szólnak. Általában láthatatlanul és óvatosan indul el a változás, csak érezzük, hogy valami más, mint volt. Nem aggat ránk az élet folyton figyelmeztető jeleket, nem szólít evünkön, nem állít meg és nem hajszol. Egyszerűen belünk zajlik le minden, mert a változás olyan ajtó, amelyik csak belülről nyílik. Olykor érezzük, de sokszor észrevétlen a módosítás. Az életünk folyton változó nagyságú hullámokon hajózik. Nem tudni merre, de ha a kezünkben a kormányrúd, akkor van esélyünk egy kitűzött, megálmodott cél felé irányítani sorscsónakunkat. Most azon ritka pillanat előtt álltok, amikor ez a jel láthatóan is a tiétek lett. Egy szalag ami képviseli az átalakulásotokat. Eddig volt egy biztos irány, most mindenki útja a bizonytalan, de ettől éppen egyedi, lemásolhatatlan, saját. Mostantól ti kormányozzátok azt a csónakot, ti tudjátok a tempót és az irányt meghatározni. Akik úttak indítanak, szülők, gondviselők, szeretteitek, és az életeteken át több színhelyen is oktató pedagógusok, csak bízunk a hosszú és tartalmas útban, ami rátok vár. Ti pedig távolodtok. Elképzelhető, hogy egyszerre éreztek várakozással teli izgalmat, boldogságot, elégedettséget, miközben kételjek is gyötörnek, vagy olykor félelem is megjelenhet, hiszen elképesztően gyorsan történnek és változnak a dolgok. A jelenünket átírja az örök alkalmazkodás. Olyan helyzetekhez adaptálódunk, melyeket soha senki nem látott előre. Ezt a jelet nem adta ránk senki, nem figyelmeztetett. Közös feladatunk lett a tűrőképességünk korlátlanságának megélése, a jövőbe vetett hitünk megerősítése, az emberi értékek átmentése egy új világba. Ti vagytok azok, akik a legnagyobb változást élhetitek át belül önmagatokban, és kívül a világunkban, ráadásul egyszerre. A rátok tűzött jel többet jelent így, mint eddig bármelyik generációnak, mert saját változásotokon túl jelzi a világunk változását is, amihez alkalmazkodni tudtatok. És az alkalmazkodás maga a túlélés, nem csak fizikai, hanem szellemi értelemben is. Ezt a képességet vigyétek magatokkal, és őrizzétek az úton, de adjatok lehetőséget a szellemi szabadság örömének megélésére is. Kostolányi Dezső költő szavaival, az élet azért van, hogy használjuk. Kívánom nektek, hogy távolodva tőlünk, ne csak az alkalmazkodva túlélés, hanem a szabad kibontakozás, ne csak a létezés, hanem az élni akarás, ne csak a tudásotok halmaza, hanem a megvalósítás öröme töltse ki felnőtt életeteket. Köszönöm a munkára. de és aztán amúgy lesz ilyen kiadása is. Én azt gondolom, ahhoz, hogy ezt a társaságot bárki is elviselje. Inni kell és masszívan.